Heimsfóreldrar verja réttindi barna um allan heim, þeir eru á öllum aldri, af öllum stærðum og gerðum. Heimsfóreldrar finnast um all land hvort sem er fyrir vestan, austan, norðan eða sunnan. Í hverjum mánuði leggja þeir sitt mörkum til að hjálpa öðrum. Heimsfóreldrar styðja ekki eitt barn, heldur hjálpa börnum út um allan heim. Með mánaðarleiri upphæði af eigin vali, styrkja þeir hjálpastarf UNICEF í yfir hundrað og nýtjóð löndum. Heimsforeldrar eru hluti af fjölskyldu sem myndar öryggisnett fyrir börn heimsins. Allir eigaðar það sameinlegt að vera hugsunofólk sem best fyrir réttendum allra barna og gerir heiminn betri til frambúðar. Saman berjast heimsforeldra gegn barnafrælkun koma fleiri börnum í skóla, tryggja fólki í hreint vatn, bjarga lífi vannærdara barna, sinna neyðaraðstuð og veit að börnum sálrannan stöðning svo fátt eitt sé nefnt. Umfram allt hugsaðir um það sem börn þurfa til að þroskast og dafna á öllum aldurskeiðum sama hvað á dynur. Til að halda áfram að breyta heiminum þurrum við hjátt frá fólki eins og þér. Vertu með skráðu